د ټوم کو سالمون هوشي چاري نن سه تاسو ته تا په خپل ځنډ کې کاربان په حکهمه او دا کبان سالمون ورتواي په نړیکی خو په نړیکی تا دي او تلاکسوي وړمه دا کبان زنن تاسو ته له سټیجات سره په حکهمه ترکاريانو سره سره البته څو رقمه په خيجه څو دووله خدای دووله د ما ډیر ژر خوشاله په کور کې دا رقم ډیر او خوندور او اقتصادي راځي ede le paray mur zarurat le suce de mayonnaise ya raqam le kedi mujha gadi chakni goni chatlera albata khud chakni nade pesto dal ta panar chi saborta pai to la ma wat paray zakoma aw gabi او توربانجان هم داغاس الى پوززارم لیدونکو دا برو کولیسی نا موش اکسارا داغا بیخیسی دا استاچوو اما نا باید استاوانا چوو دا هم سرکو خواندوار رازی داغاس بید لیرس څه سرې ستکو ګوره ام دا اوسه دا سر رومي پنجان نه ور اچوم په هغه او بګې دې دې لپاره او لواب دار راځي دا به لوادار نه وسي شته چې فیکروکایسي دا غزر به خوږه را پروژه ناراضي د دې چانو سره سيزي سره کما ا مال ګالری ډېر خوندوري راضي پکې پیاس پږی دا دلته په فکر کوم نستې پورې ورتوهه ایدلته چې بیره کې هم لدینه په خلو د اورچوم دا کلیجه په خطر تم ریزه سه خایې بلش ښه لري چې په زارف کې یا لیدونکو ما څه د ورقمه ماسالي می ورواچوله ا لیست سه مايونيز على بال ما ينس بي وصلت فسراموها اا دا بيستوس امويل امدا او سوره قمه په خيژي کاينده کې ان شاء الله يتا سودا خور سوره څول کې بيارې بل وخت اوس البته اوس هواوي مرص پرز گرميږي زميته به له خير سره کوم بي, بي سر بل ټاولونه مايانم پخakam کې نوروب يې تر استفاده زينه وکړه تاسې مې په اختکرل کې چې یو لاس ټقم بریښډو تر څوسه ز سبزینې سره کولم دابا اڅه دا څه بریښډو تورم راچم کل غوړې پکې وایې چوي دا تازه دڼیا او لټ څه هم شي ویتمی په سرو ورو ډوړول تابوس پریژدوس یو صباح تمسي لاکس <سؤال> کبانځه اتکله د څو ساته پریژم البته ته <سؤال> زه ما هیڅ بیا یو څواره مې لږ ډیر وخت په یو کډای کې تاسو ښه پند خوښه کجلاج علا هر شي سره کوي په زارف کې ژوند وي سی به خیر کوي سره ګړک کوي او که تاسو د مالونې دي قانی کوي ما سره کوي دا مارګرین دی او مارګرین پکه کم دی او غوړی پکه دی نو زه همشره ست ځانې ست پام دی کې سره کوم یو رقم مخصوص به درخوند ورته شپه کې راځي ما په نظر اخ په لاره شوم په zero په ادي غړو کې تاسې کاولای سی دا که چالو سې د لښ څه د س سره وګړو دا یو ملښ نارمو دي چې فصلی بیا پکې دا ترکاریا نه وځو لیدونکو دا که چالو مې سره کړو اوس دا نورې ترکاریا نه کول ورواچه ولې او دا به هم د غړو کړي څ سره کوم څه لیست سره سي او بیا کول سي دا په قالب کې اچو او په داش کې ژوند په داش کې په لږه کې ا مال ګم وساله 2 شي ميدل توروان چول د دې لپاره سره د تخکه جوړ کړم ام په کابانه کې واچول او هم بیا دلته سي د ټولر کې شو په داش کې ناشکانا کا تک نو بیاي غلطه دایې څاوره چو لاکس بیر خوان دوور ما هي د بیر زیاتې ګټې لري وای اوميگا 3 لري پروتین لري او یو کمالي د راسې نورما یان څه د اکسر اره لري اغذی او دا لاکس د اغزینل لري په لاسه راغښده قیمت ماهیده خو خوندهورده و پخلای آسانه دارم گرمیانی دی، هواه گرمی دی انشاءالله که زونده دی زمین خواهده بازده بیا تاسو تا سور قمه دی، کبانو در روشه و ما سرکه و پداش که پخه و هواه حتا جالب خدا ده، البته مشتاوله که دیره جالبه و نارويجان دي دی... کبانو سوپ جوړي البته دي لاکس یو واره یې میماني وښتا کړو یوه د هم دي نارويجان دي نو دا وایي د کبانو سوپ چون تاسو خوایم نو رغه شان اخرې کبان خو بخورې نو دا لاکس سوپ جوړ کړای او بخیم نسوې خوړه لاري راته سخته ولا يا اخواتا التركي ادوار التجارب رباور وكذا يا خوان ديمكده ودي مشتا بخلص تجربه مال ميجو ويدي كبان وصوب بسرقه <تصفيق> اما باور كش غير خوان دورو التجربه كي زي بيعوري بورك ما شايت تصب <تصفيق> فاشل سي وكبيع تجربه كي غير مال ميجو دير ذات خوان دور خلي دنكم اذا تشو غوري ما دير كام ورا تشولي ولكن نووس دلته سدا باید یو آسمان یو دوقع شوکه او باور واچا ومن او سر به پټ کنه سې لښته دم غندې او به مزه کمکه نو ویل سې زړه تم نسوړه خدای چرما یعس غټ غټ ریزه کړې دي موږ وایم سې د سنې بیا خو مورس ګوري هم دا غباسي زه فکر کوم ته غوډره نورې دا غباسي د اوس به سر پکیږم او د سې یو 15 دقیقې چې لښ څه دا ټول مواد لښ څه پاسته و دی سي زيدونکو دا غاډه دې شه یاورې او درنو دوسانو کتا سغوارې او خامخا البته په شپځی کې د ما په نظر سيتوب مينو محبت لري په دا سلام سره ولې کم کوم غړينيسته ماندی ک غړې سره څه زرزر او عايس په ډیرو غړو کې هم سره کولای سي دا او په دوه مرحله کې هم کولای سي ک زارفم کوچني او بیا ورسته ځني غړي البته ایسته کوي تر څو غړي خپل خبره ده څه ډېر zarar لري او بیا ما البته دا تقریبا د زیړو غړو غوني البته دا نور غړي مصره کار ډول ایوه بل خبر وکمو دوستان او تاسو به کې تاسو ته دی مارګین د کوچو وایم ان بلته په ورو پکه هوا ډیره یخ ده او وټامین دی مودریټ کم په نو باز شان زیاتره مش په دا کوچو په خوخو خاموره چول بلته دیونه د ها اوس په مواد ټول سږه پليکاسه کې وایم صالح <مسالي> ملانی دی ورچو لیدوم پرشه بوئی زی تاسو خپل مصاله ورچوي په خدا مصاله د ما مختلفه ډول قمه مصاله را ورسره سې د دلیمو وبدي ګوري څومره دی دلیمو وبورسته لیدل سرکه مر ورچوي خوشمه خو سرکې زیانر لري دا تکاري نه دومره هون داوري که کبيخي نه او سره نه واشي او سر نه پخې کید ډېر زیات شخونکي برتوله شان سمره کاټه دې زکړې ول سمره زکه او به وي ستلې چې زرف کې به واچومم کان ډیر زیات شوبې زی ډیر زیات ثاني نو خلیه <سؤال> خو شيږي کفاسی او تزهمه تورکه یا د شان د غسلې ځکه سر کې او مالګه په واچو ای وصل <سؤال> ورته لږې مو په واچو اند څه ورته په مازای سر لاس ګور دلته همیشه په دا کېېله تات کوي تاسو لیدونکو کبان تیار سووللهرنګه خو ډیر خوده ور مالوې بوی هم ډیرر زیر شوې. او ور سره ترکاری هم تیاره سو په خطر کې په سر می سالاته ورته جوړ کرد نو خدای دې وکړي چې تاسو د ترخی دې ترقې د سالمون پخله خورسوي او مالکه مخکې ویل زبې په انده کې هم څو رقم نور د مايان او رقمونه هم سره ماهی سبزی سره سبزی پلاو سره او ماهي څور دا نورم پخې شي زبې په انده کې تاسو ته رقمونه دروښه نو په دې هیله چې تاسو دا ویډیوګانې مې خوش او دی تاسو دی نظرونو پشنه هداتو تزه مسترگی پلا ریم لان رو راتل ویدیوی را تلیکی ویدیو لایکی سبسگرائبی کی سیزه مطمئن اسم سی دا ویدیو می مشتریان لری سخوشی نو تر بلی ویدیو پورید پا خدایم سپارم ایبادتون